મો પછી માન નો મો પૂજા એટલે એ મો હોય છે પાછો કેટલાક નથી પહેણવા મળ્યો તો પૈણવાનો મો હોય પાછો દાગીના નો મોટલા વિભાજન પડે આપડે કયો વિભાગ લઈશું આજે નક્કી કરો કે બધા લેવા છે એક પછી એક આપડે બીજું કામે નથી ને જ્ઞાન આવડ માં શું કરવાની મોસાર વધ્યો થયો બાબલો આવ્યો ને બાબલા લીધે બહુ આવી બહુ લીધે પાછો સાસુ થવું પડ્યું સાસુ ને કકડા શરૂ થયા ને કેટલો મોટો સંસાર વધ્યો એટલે આપણે આનો એ સિનો મોજો સામાયિકમાં ક્યાં ક્યાં આપણે અને એ રીતે જોવું છે એક તો હસબન્ડ વાઈફ સિવાય બહાર ક્યાંય દ્રષ્ટિ બગડે વિચાર બગડે બધું ચોખ્ખું કરી નાખવું છે કે ના હવે આ દિશામાં આગળ વધવું જ નથી અને આમાં હસબન્ડ વાઈફમાં ધીમે ધીમે નોર્માલિટી રે એક પત્ની વ્રત એક પતિવ્રત સર્કલની અંદર જ રહીને ધીમે ધીમે નોર્માલિટી રે એ મોં એ પૂરો ના થાય તો કકડાટ થાય એકને ગમે એકને ના ગમે એમાં ઝઘડા થાય તો ત્યાંય સંભાવે નિકાલ કરતાં કરતા ભાવ પકડી રાખો બ્રહ્મચર્યનો અને સંભાવે નિકાલ કરતાં કરતાં હિસાબ પૂરા કરવા છે અને આ પૂરો કરતાં કરતાં બહાર બગડે નહીં બહાર વિચાર પણ ના બગડે દ્રષ્ટિ પણ ના બગડે કુતુલ વૃત્તિ એ બધું મોહ ફૂટતા જ હોય છે અને ખાસ આપણે મૂળમાંથી ગાંઠ ખાલી કરવી છે વિષયની ગાંઠ ભો ભૌથી રખડાવનારી અને એનાથી જ આ બધા સંબંધોમાં આવીએ છીએ આપણે હસબન્ડ વાઈફ મા બાપ છોકરા સાસુ બહુ બરાણી જેઠાણી ભાઈ બહેન બધો હિસાબ પછી વધતો વધતો વધતો સંસાર વધે છે આખો એટલે એ ક્યાંય દ્રષ્ટિ બગડી પછી બીજા ભવિંની સાથે હિસાબ બંધાય સંબંધમાં આવીએ પછી પછી હિસાબ થાય બધા એટલે આ જ હિસાબ મૂળમાંથી દ્રષ્ટિ જ બગડતી નથી વિચાર બગડતા નથી ઉખેડીને ફેંકી દઈએ છીએ અને હસબન્ડ વાઈફનો હિસાબ પૂરો કરીએ છીએ તો પછી નવો હિસાબ બાંધતા નથી તો પછી સંસાર વહેલો વધશે નહીં પછી એટલે આપણે આ ગાંઠ તોડવી છે આખી અને એ ભાવ આમાં સુખનો છાંટો નથી છતાં સુખ મનાય છે અને પછી સુખ મેળવવા માટે તોફાન વૃત્તિઓ કરે આ કેવી રીતે વધારે સુખ મળે કેવી રીતે વધારે સુખ મળે ક્યાંથી વધારે સુખ મળે એટલે અહીંયા આપણે સમજણ બદલીએ છીએ કે આમાં સુખ નથી એટલે આ ચાર સ્ટેપથી જઈએ કે વિષયની ગાંઠ ખોટી જાય અને જ્યાં દ્રષ્ટિ બધા ધો ધો કરી ચોખ્ખું એટલે આજે સામાયિકમાં આ લઈએ વિષયના દોષો નાનપણથી અત્યાર સુધી થયા અને હજુ એટલે ઘણા કરી હશે સામાયિક તો પછી હજુ વિષય રસ નિર્મૂળ થાય એ વિષયના અભિપ્રાય ખલાસ થઈ જાય અને એમાં કશું છે જ નહીં ત્યાં સુધી આપણે વિષયના પરિણામના જોખમો બ્રહ્મચર્યના ફાયદા એમ કરીને ભાગાકાર કરતાં કરતાં એ ગ્રાંઠ નિર્મૂળ થાય ત્યાં સુધી સૂક્ષ્મ એનાલિસિસ કરીએ કે સાચું સુખ નથી આના આધારે આવનારું સુખ છે એ સુખ આધાર જતો રહે તો સુખે જતું રહે અને આ ઊંછીનું સુખ છે લોન પર લીધેલું સુખ છે એના રિપેમેન્ટમાં કેટલા કકડાટ થાય છે એટલે રીપેમેન્ટમાં ઝઘડા એ રીપેમેન્ટ છે સુખ લીધાના આ ડંખ મારે એકબીજાને આક્ષેપો આપે છે ભૂલો કાઢે છે બદલા લે છે બધા સુખના રીપેમેન્ટો છે રીપેમેન્ટ વખતે વ્યક્તિનો શો દોષ આપણે સમજવું કે આ મોથી મેં સુખ લીધું એના રીપેમેન્ટમાં દુઃખ આવે છે એટલે આ વ્યક્તિઓ આ ઘરની વ્યક્તિઓમાં દુઃખ પડે છે ત્યારે દુઃખમાં નિમિત્તને ગુનેગાર જોવા જેવું નથી આપણા મોહને ગુનેગાર જોવાનું કે એક સુખ લેવા ગયા સંસાર સુખ લેવા ગયા તેથી આ બધા દુઃખો ઉપાધિઓ આવી છે માટે અહીંયા પ્રત્યાખ્યાન લેવું છે કે કોઈ અવતારમાં આ જોઈતું નથી આ ભમાં જે છે એ સાબ પૂરા કરીશું સમજાવે જે દુઃખ પડે સુખ પડે કોઈને ગુનેગાર જોવા નથી પણ ભાવ નિશ્ચય પાક્કો કરી દેવો છે કે આવતો ભાવ મોક્ષે જતા સુધી અખંડ બ્રહ્મચર્ય પડાય શુદ્ધ ભ્રમચર્ય પડાય નિર્વિકારી ભાવ થાય એટલે અહીંયા સાચવવું છે આપણે હિસાબ પૂરા તો કર્યા આગળ છૂટકો જ નથી અને જે છોકરો મા બાપને દુઃખ આપતો હોય તો છોકરો આવ્યો કેમ તો પરિણ્યા એટલે પરિણ્યા કેમ તો મોં તો આપણા મોંથી આ છોકરો છે એ દુઃખ આપે છે માટે હવે આપણે પ્રત્યાખ્યાન ત્યાં લેવું છે કંઈ અવતારમાં વિષય ના જોઈએ મૂળિયું જ કાપો તો આખો સંસાર વૃક્ષ પડે ફળ ભોગવવા ના પડે એટલે દરેક પરિસ્થિતિનું પરિણામ નો રૂટ કોઝ જોશો ને જે જે આપણે પરિણામ ભોગવવા પડે છે કેમ નોકરીમાં અપમાન ખાવા પડે છે નોકરી કેમ કરવી પડી તો કે આ વિષય તેથી આ વિષયના પરિણામે કેટલા દુઃખો પડે છે તે દુઃખોમાં નિમિત્તને ગુનેગાર જોઈએ અથવા પોતાની જાતને હીન ગણીએ અપસેટ થઈએ ક્રોધિત થઈએ એટલે બીજા ગુના ઊભા કરી દઈએ છીએ એટલે મોડિયા તરફ જવું છે કે આ બધાનું મૂળ કારણ અહીં છે આને ખલાસ કરવું છે તો પછી આ બહાર દ્રષ્ટિ બગડે વિચાર બગડે કેટલું જોખમ છે અટકવે આ પાછા ફરવું છે આપણામાંથી કેમ કરીને વિષયની ગ્રંથિ નિર્મૂળ થાય વિષયનો વિચાર જ ના આવે મોજ ઉત્પન્ન થાય એ આ ભાવમાં એ સ્ટેશન સુધી પહોંચવું છે અને પહોંચાય એવું છે એટલું દાદાએ વિજ્ઞાન ખુલ્લું કર્યું છે સમજથી પ્રાપ્ત બ્રહ્મચાર્ય એટલે આપણે એ ધ્યેય પકડીને ચાલું છે કે આ ભાવમાં અહીં સુધી પહોંચાય તો આ સંસારનો જે આખો સંબંધોમાંથી નિવેડો આવી જાય પછી રહ્યું ફાઇલ વન તે જ્ઞાને કરીને નિકાલ કરીશું તે મુક્ત થયા પછી કાયમ માટે એટલે આજની આપણે આ સામાયિકમાં લઈએ કે આખી જિંદગીના વિષય દોષો ચોખ્ખા કરવા છે અને પછી આગળ એ વિષયના ક્યાં હજુ મો છે શું મોજથી આપણા વિષય તરફ હજુ આકર્ષણ રહ્યા કરે એવું તો શું છે એ આકર્ષણનું કારણ તોડો એના પરિણામ જુઓ કે આટલા બધા જોખમ છે એક આમ તો લાડવામાં કહે છે ભાઈ આ તો વાસી છે તોય ફેંકી દઈએ છે અથવા કે છે આ તો ભાઈ ભલે એમાં જરાક બાટલી ફૂટી હતી કાચબાછ હોય કદાચ ના બાપ હવે ખાવો જ નથી લાડવો અથવા તો એમાં કે ભાઈ ઘી ભેળસેળવાળું હતું તબિયત બગાડે તો ખાવું નથી એક સહેજ ફૂલ નીકળી ખબર પડે તોય અડતા નથી તો આમાં તો કેટલા માર ખાઈએ છીએ કેટલા દુઃખો ભોગવીએ છીએ છતાંય છૂટતો કેમ નથી માટે હવે તોડતોડ કરવો છે કે આમાંથી બહાર નીકળી શકાય એના પરિણામે બધી રીતે નુકસાન કરે છે બધી રીતે જોખમ છે બધી રીતે દુઃખદાયી છે અને આમાં જે સુખ લેવાથી જે બીજ પડે છે એ બીજ પાછું સંસારની અભિવૃદ્ધિ કરી આપે નિરાંતે સંસાર પહોળો થાય સંબંધો રાગ દ્વેષ મોના બધે દ્રષ્ટિ બગડે જે આચાર બગડે તો તો એના ભાવ આખો ભાવ એની જોડે જોઈન્ટ થવું પડે બીજે એટલે આ બધો જોખમવાળો છે પાછા ફરીએ આપણે આમાંથી અને આ ગાંઠ છૂટી તો રાજાનો રાજા બ્રહ્મચર્ય એટલે તો એ કોઈ પછી એને પર્વસ્તા ના એને સેફ સાઇડ માટે કંઈ વિચાર કરવાનો રહ્યો નહીં અને આ બધું આ ગાંઠ તૂટતાની સાથે પછી બીજી બધી ગાંઠો તો સ્પીડ તૂટતા વાર નહીં લાગે અહીં શક્તિઓ બધી રૂંધાય છે અવરાય છે હણાય છે બધી એટલે અહીંયા આપણે જાગ્રત રહીએ આજે ખાસ આપણે મોની જે મો અનેક પ્રકારની હોવાથી એમાંથી આ વિષયની મોનીઓ પકડીએ એની સામે હું અનંત સુખનું ધામ છું પોતાનું પાર વગરનું સુખ અનંત સુખ પારખું સુખ લેવા ગયા એ ગુનામાં અને ગુમા ગુનામાં પોતાનું આખું ભંડાર સુખનો ખોયું આપણે આ ગુના ભોગવી લઈશું નવા ગુના ઊભા નહીં કરીએ દંડ ભોગવી લઈશું નવા ગુના ઊભા નહીં કરે તો પાછું આવરણ તૂટતાં તૂટતા તપ કરવું પડશે એ સુખની વૃત્તિ ઊભી થાય ત્યારે તપ કરીએ તો એ સુખ ન લીધું તપ કરીને તો આત્મસુખ પ્રગટ થશે એવું નથી આત્માનું સુખ પછી પેલું છૂટશે ના અહીંયા તપ કરવું પડશે અહીંયા સુખનો છાંટો નથી એ ગમતાને છોડવું પડશે ત્યારે પછી આત્મસુખ પ્રગટ થશે અને એ વૈભવ એ જાહો જલાલી એ આનંદ એ સ્વરૂપની મસ્તી એ તો પાર જ વગરનું સુખ છે એ તો વાત જ જુદી આખી એ મુક્તિનો આનંદ અલૌકિક છે આવું અવર છે બધો હટે દિશામાં જવું છે આપણે અટે આમાં ચેતીને ચાલીએ ક્યાંય વિચાર બગડે દ્રષ્ટિ બગડે છઠ્ઠી કલમ બોલીએ છીએ આપણે નિર્વિકાર એવાની શક્તિઓ માગીએ છીએ એટલે આજે આપણે આ વિષયની ગ્રંથિ તોડવા માટેની સમય કરીએ દોષ થતા હોય એને જ ધોતા જઈએ અને કારણોને ખલાસ કરતા જઈએ કે આવા ફરી પ્રત્યાખ્યાન લેતા જઈએ કે ફરી આવી ક્યારેય ના હોજો ચાલો તો બધાને સમજાવી વાત છે ને ચાલો તો વિધિ કરીએ બોલો હે દાદા ભગવાન હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ મને શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક આખી જિંદગીમાં થયેલા વિષય વિકારી દોષો ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો કે દ્રષ્ટિથી થયેલા દોષો સર્વ પ્રકારના દોષોને જુદાપણાની જાગૃતિ રાખી સામાયિકમાં જોવાની શક્તિઓ આપો આ દોષોને વિષયની ગ્રંથિમાંથી ઊભા થયેલા આ દોષોને મૂળમાંથી ખલાસ થાય વિષય ગ્રંથિનું નિર્મૂલન થાય તે અર્થે સામાયિક કરવાની શક્તિ આપો વિષયના પરિણામોના જોખમો બ્રહ્મચર્યના હિત ફાયદા એ પણ સામાયિક માં શક્તિઓ આપવાન આપ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સમર્પણ કર Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju Sotthāmaju शः आत्माचो शः आत्माचो शः तापाचो शः आत्माचो शः आत्माचो शः आत्माचो तापमाचो शः आत्माचो शः आत्माचो शः आत्माचो शः आत्माचो शः आत्माचो शः જય સચિદાનંદ સરસ આ ગાંઠને ઓગાળો એને જબરજસ્ત નિશ્ચય કરીએ કે આ ગાંઠ તોડવી જ છે આ ભાવમાં આ જ્યારે જ્યારે ચાન્સ મળે ત્યારે જબરજસ્ત સામાયિક કરવાની જબરજસ્ત પ્રત્યાખ્યાન લેવાના તો જ આપણે જીતીશું એક દાડો